Зараз ви бачите, що дійсно росіяни повномасштабно наступають. Яка останні дні ситуація навколо Бахмута? Що можна сказати, як змінюється тактика ворога? Ну, дуже складно казати про якісь зміни в тактиці ворога і зміни в ситуації, адже е, 5-6 місяців, місяців навколо Бахмута це суцільне пекло, ворог постійно атакує, і ми можемо більше спостерігати за тим, як змінюється погода, ніж за тим, як змінюється, яка, до речі, дуже, ну, і дуже сильно впливає так само на боєздатність і на моральні дух і на побутові умови кожного біття і доволі кожен день кожна година це стабільний перманентний який стабільно важкий і вирізняти або сказати один чин від іншого не доводиться коли постійно чую про загрозу широкомасштабного наступу У мене ну, закладається просто питання а що те, що відбувається під Бахмутом на Бахмутському напрямку, тобто та північній околиці, зокрема, це не є повномасштабний наступ, про який можна говорити з боку Росії, повномасштабний наступ, якщо вони не можуть виконати задачу до Нового року місто. Вони не можуть виконати задачу вже сьогодні по останній день Січ а вони не можуть там більше ніж перше що не виконують додачу в принципі на те, що до кінця взяти Бахмут, і ну тобто, відповідаючи на це запитання, надзвичайно не складна. хоче пробувати взяти під контроль трасу Костянтинівка. -Кон. Йому це не вдається. і нації збройних сил національної гвардії вони, і ворог несе величезні величезні втрати насправді тільки от на лінії оборони яку займає батальйон Свобода у складі 4 ї бригади національної гвардії, ворог несе там десятками щодня втрат те що ми бачимо Вагнер компанія повара Путіна майже повністю знищена і зараз поміняли десантуру яка так само ледве не щодня несе втрати не тільки в живій силі але й в бронетехніці зокрема декілька днів нас Пане Володимире Сергія, за проєктний зв'язок. Зрозуміло, Плет, ви що ви ж передовою бутур. включаєтеся. Ми почули. Головне, що дійсно ситуація дуже складна, але наші збройні сили роблять все, щоб зупинити ворога, і фактично це вдається, незважаючи на ці намагання.